Як, як, як, як, як, як, як, як, як, як, Хлопці, як, як, як, життя, рятували інших людей. як, як, як, вбили. Ніколи не пробачимо. І як, як, як, як,